Pevnostní budova z barokní pevnosti. Jsou to kasárna. Jezdecká kasárna. Ta jezdecká kasárna měla dvě nádvoří, v té spodní části byly zejména stáje pro koně, je zajímavé, že ty stáje pro koně byly i různé. Koně důstojníků měly třeba mramorové žlaby, ty ostatní koně měly třeba obyčejnější žlaby. Ten kuň byl v té době i bohatstvím. Tu křižovatku, křižovatku u Fortny ve své podstatě člověk v současné době skoro nepozná. Bylo tam vysázeno alej, vlastně po obou stranách komunikace, to si myslím, že je výsledek právě činnosti okrašlovacího hnutí. Je zajímavé, že byl vymezen chodník a vlastně ty stromy se sázely do rabátka okolo komunikace. Ta komunikace je nespemněná, je rozježděná, to je na tom nádherně vidět. Jmenuje se to u Fortny, protože tato komunikace vedla směrem na, Moravsku, na Moravu, k Moravské bráně, tam, kde v současné době je elektrárna, tak před ní vlastně stála jedna ze tří vstupních brán do města. Obě kasáren proměnil z pohledu, jednak nemá okna ven otevíravá, která byla pro tu dobu charakteristická a jednak se proměnila střešní krajina, kde sice byly nízká Volská oka, to jsou ta větrací okénka. V současné době, jak je provedena ve pro okresní soud, tak jsou tam takové nápodoby velmi ohromných vlnitých oken.